Moi, mun nimeni on Paula. Nyt mä opetan sulle, mikä on potenssi. Tässä on nyt meillä potenssimerkintä. Tässä on iso numero kolmonen ja pieni numero nelonen. Ison numeron nimi on kantaluku. Ja pienen numeron nimi on eksponentti. Ja mitä tämä merkintä nyt sitten tarkoittaakaan? Se tarkoittaa sitä, että luku kolme toistuu kertolaskussa Näitä on nyt siis neljä kappaletta ja se tuli tuosta eksponentista. Ja mitä tulee vastaukseksi? Kolme kertaa kolme kertaa kolme kertaa kolme on 81. Kolme potenssiin neljä luetaan joko siis kolme potenssiin 4 versiona tai toisin 3 neljänteen. Potenssi on siis lyhyempi tapa merkitä kertolaskua, jossa sama luku toistuu. Mitenkä tämä laitetaan laskimeen? Otetaan esimerkiksi kolme potenssiin kaksi. Se näppäillään laskimeen ensin painamalla kolme ja sitten painamalla tämmöistä näppäintä, jossa on x toiseen. Aika monessa laskimessa on tuommoinen x toiseen nappula. Toinen vaihtoehto, miten se voi löytyä laskimesta, on se, että näppäilet ensin kolme, sitten näppäilet tämmöisen väkäsen ja sen jälkeen näppäilet kaksi. Jos laitat tietokoneen laskimeen, niin silloin se näppäilet näppäimistöllä ihan kolmosen, sitten tämän hattuväkäsen ja kakkosen. On myös sellaisia laskimia, jossa näppäillään ensin kolme ja sitten tämmöinen x potenssiin y, tai se voi olla myös a potenssiin b, tai joku vastaavanäppäin, ja sitten sen jälkeen vielä tämä eksponentti. Nyt tee sillä tavalla, että ota se laskin, jota sä käytät. Näppäile sinne kolme potenssiin kaksi, yritä löytää se. Jos et löydä, kysy sun omalta opettajalta. Ja sitten jos löydät niin kokeile näppäillä, osaatko laittaa sinne kolme potenssiin kaksi ja jos sä saat vastaukseksi yhdeksän, niin silloin se kone on laskenut oikein ja sä olet näppäillyt oikein. Omaa potenssisanastuaan on kakkos ja kolmos eksponenteilla. Luvun neliö tarkoittaa sen kyseisen luvun toista potenssia. Eli jos sanotaan vaikka luvun kolme neljö, niin se tarkoittaa, että kolme potenssiin kaksi. No keksitkö, mikä neliöstä laajennettu sana voisi tarkoittaa kolmatta potenssia? Jos neljössä on kaksi ulottuvuutta, niin mikä on semmoinen kolmiulotteinen neljä? No se on kuutio. Luvun kuutio tarkoittaa kolmatta potenssia. Eli vaikkapa kuusi potenssiin kolme on myös luvun kuusi kuutio. Onpa pahassa. Nyt kun teoriat on käsitelty, niin katsotaanpa esimerkki. Merkitse tulona ja sitten vielä laske. Jos meillä on kysymys neljä potenssiin kolme, niin tulona se tarkoittaa siis sitä, että luku neljä toistuu kolme kertaa ja sitten laitetaan kertolasku sinne väliin. Mitä on neljä kertaa neljä kertaa neljä? Sen sä voit laskea esimerkiksi välivaiheen kautta siten, että sä lasket ekana mitä on neljä kertaa neljä. No se on 16, ja sitten jäljelle jää vielä tuo viimeinen nelonen, eli 16 kertaa 4 Ja nyt sitten tämä pystytään laskemaan loppuun asti, niin että siitä saadaan 64. No seuraava 6 potenssiin kaksi, se on tulona 6 kertaa 6, eli 16 toistuu kaksi kertaa tässä kertolaskussa. 6 kertaa 6 on 36, siis 6 potenssiin 2 on 36. Mitähän olisi 4 potenssiin yksi? Neljä toistuu kertolaskussa yhden kerran. No nyt mä oon kirjoittanut yhden nelosen. Se on nyt tavallaan se tulo, ei siitä kyllä oikein tullut tuloa, mutta se on heti valmis. 4 potenssiin yksi on neljä itse. No entäs yksi potenssiin seitsemän? Se tarkoittaa sitä, että meillä on seitsemän kappaletta ykkösiä ja niiden välinen kertolasku. Huhhuh. Mitä on yksi kertaa yksi kertaa yksi kertaa yksi kertaa yksi kertaa yksi kertaa yksi? Se on yksi. Katsotaanpa toinen semmoinen käytännönläheinen esimerkki näistä. Tällainen käytännön tehtävä, että mikä on neliön pinta-ala, kun sivun pituus on kaksi senttimetriä? Neljä oli semmoinen, että jos siellä on kaksi senttimetriä ja kaksi senttimetriä, niin sen pinta-ala saadaan laskemalla kanta kertaa korkeus. Eli kanta kaksi senttimetriä kertaa korkeus kaksi senttimetriä. No näyttääpä sitä nyt vaikealta, kun siellä on yksiköitäkin seassa. Tämä voidaan siis laskea sillä tavalla, että numerot kerrotaan keskenään, kaksi kertaa kaksi, ja sitten senttimetrit kerrotaan keskenään. Kaksi kertaa kaksi, se on tietysti neljä, mutta mitä on senttimetriä kertaa senttimetriä? Tämä potenssijuttuhan sanoi, että jos sulla on sama asia, joka toistuu, niin silloin se voidaan laittaa potenssiin. Nyt meillä senttimetriä toistuu kaksi kertaa kertolaskussa, niin meillä tulee senttimetriä toiseen. Ja senttimetriä toiseen on meille tuttu yksikkö. Se tarkoittaa neliösenttimetriä. Toi kertomerkki tuolla välissä on siis täysin turha. Se tavallaan on siellä aina, kun me lasketaan, mutta vastaus on siis neljä, neliösenttimetriä. No entäs sitten tämän kuuden metrin kanssa? Jos neliön sivun pituus on 6 metriä, niin silloinhan sen pinta-ala saadaan laskemalla 6 metriä kertaa 6 metriä. Ja tässä on ihan samanlainen tilanne, että puretaan se osiin, saadaan 6 kertaa 6 ja metriä kertaa metriä. 6 kertaa 6, eli kuusi potenssiin kaksi on sama kuin 36. Ja metriä kertaa metriä on metriä toiseen. Niinpä vastaus on 36 neliömetriä. Ja nyt sitten tilanne voi olla se, että sun kirjassa tai sitten sun opettaja haluaa, että käsitellään myös semmoisia tapauksia, jossa toi potenssin kantaluku on negatiivinen. Niin mä kerron niistä nyt lopuksi tähän vielä, että mikä tilanne on, mutta jos ei sun kirjassa ole niitä, niin voi olla, että sun ei sitten tarvitse tätä opiskella ennen kuin vasta kasiluokalla. Mutta älä nyt jätä katsomatta ennen kuin sä oikeasti tiedät, että tarviiko sun opiskella tämä vai ei. Kato kirjasta, että onko siellä jotain semmoisia, missä on miinus jotain, ja sitten potenssiin. Tämä on siis viimeinen esimerkki. Jos sulla on tämmöinen miinus kaksi suluissa potenssiin kolme, niin silloin tämä olisi kertolaskuksi purettuna miinus kaksi kertaa uusi miinus kaksi kertaa vielä uusi miinus kaksi. Miinus kaksi toistuu siis kolme kertaa. Ja koska siinä on sulut, niin se tarkoittaa sitä, että koko kantaluku on miinus kaksi, ja eksponenttina on kolme. Ja nyt kun tätä kertolaskuna lasketaan, niin sä oot tottunut siihen, että katsotaan noin miinukset ensin. Miinus miinus miinus, siitä jää voimaan miinus. Ja sitten lasketaan kaksi kertaa kaksi kertaa kaksi, se on kahdeksan. Sitten katsotaan tämä toinen kohta. Siellä on miinus neljä toiseen. Tässä versiossa, kun sulkuja ei ole, niin neljä on kantaluku, ja toi miinus hengailee tuolla vaan edessä. Eli neljä potenssiin kaksi on siis neljä kertaa neljä, ja sitten tuo miinus tuolla edessä tulee pelkästään tähän eteen näin. Se on vain yhdessä kohtaa, vain ensimmäisen luvun edessä. Ja näin ollen tästä jää miinus ensimmäiseksi, ja sitten lasketaan normaalisti neljä kertaa neljä, saadaan 16. Miinus 16. Sitten viimeisenä tämmöinen tilanne, missä on miinus kaksi suluissa, potenssiin neljä. Niin tässä nyt sitten miinus kaksi kerrotaan itsellään neljä kertaa. Ja kuten me tiedetään noista miinussäännöistä, niin nyt näyttää siltä, että meillä on neljä miinusmerkkiä. Ja kun kertolaskussa on neljä miinusmerkkiä, niin... Parillinen määrä miinuksia kumoaa aina toisensa, jolloin vastauksesta tuleekin plusmerkkinen. Sitten lasketaan vielä kaksi kertaa kaksi kertaa kaksi kertaa kaksi, ja siitä tulee 16. plus 16, eli pelkästään 16. Huomaatko, että jos sulla on miinussuluissa? niin siinä tapauksessa, kun eksponentti on parillinen, Vastaus on plusmerkkinen. Ja jos eksponentti on pariton, eli tuolla kolme eksponenttina, niin vastauksesta tulee miinus. Mutta sen sijaan, jos sulla on miinus täällä edessä ilman sulkeita, niin vastaus on aina miinus. Näiden kanssa pitää olla tarkkana ja mieluiten teen niin, että purat sen aina kertolaskuksi, ettei siellä käy mitään virheitä. Tämä on oikeasti tosi Hankala juttu siinä mielessä, että useimmiten tämä opetetaan vasta kasiluokalla ja silloinkin se on tosi monen vaikea muistaa, mutta tähän samaan hommaan törmää noiden kirjainlaskujen kanssa sitten myöhemmin, kun niihin päästään. Eli siinä mielessä ihan oleellinen ja ensi vuonna näitä opiskellaan vielä paljon paljon lisää. Mutta nyt tämä oli vain lähinnä tämmöinen kurkistus potenssiin, seiskaluokalla ihan pari kertaa vielä tarvit, mutta ensi vuonna päästään sitten itse asiaan. Muistathan tilata kanavan ja kiitos sullekin katsoja. Tässä vielä muistiinpanot. Löydät linkin tuolta alta.